Фахівці Національного заповідника «Хортиця» та вихованці громадської організації «Нова археологічна школа» знайшли глиняний горшик. За словами наукового співробітника Національного заповідника «Хортиця» Олега Тубольцева, виготовляли та оздоблювали такі найчастіше жінки. Здіссі характерний чертен Тут є характерні риси для бабинської культури. В нього пласке дно. У нього такі пропорції, як два трикутника, поєднані разом. І такий чіткий кут завжди на цьому куті один-два валика і один валик угорі. Кераміка є та Кераміка це процес у цей період консервативний доволі всередині громади, роду існують жінки, які навчаються у бабусь і передають це вміння своїм донькам. Таким чином, частина групи, дівчата вони створюють схожий посуд. Бабинська культура це індоєвропейська культура середнього бронзе. Вона склалась на території степу та лісостепу, зазвичай представлена могильниками та поселеннями. Бабинські поселення зазвичай розташовані у долинах річок. Я працювала на іншій ділянці, проте приймала, ну, брала участь там також. Кожна знахідка для археолога цікава в цілому. Річ може знайти навіть там, про золото або якісь ще коштовності. Просто будь-який фрагмент кераміки для нас важливий. Горщик прекрасний, ми не знали, що ми знайдемо. Ми Могли спрогнозувати, але для нас це було несподіванкою більше, для мене особисто. Олег Тобольцев розповів, горщик знайшли два тижні тому у кенотафі – символічному похованні, в якому немає небіжчика. Це перший знайдений кенотаф у Балті генералка від початку розкопок із 2000 року. Його дослідники виявили торік, цьогоріч розпочали дослідження і У давнину та в етнографічних сучасних народів є такий обряд, коли немає тіла, вони не знайшли тіло тощо, але необхідно поховати людину. Робиться яма. У центрі був тільки горщик. Місця не було для кісток. Яма дуже вузька. Три з половиною тисячі років цьому кінотафу. Речі клали, адже вважали, що світ живих і мертвих вони дзеркально-паралельні. І найголовніше, коли людина помирала і переходила в інший світ, щоб вона там не загубилася. Тому кладуть речі, їжу, щоб вона там змогла існувати. Знахідку планують передати Національному заповіднику Хортиця, сказав Олег Тубольцев. Дар'я Пасічник, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.